Привіт, дорогі друзі, вітаю вас із нашим святом, з 31-ю річницею Незалежності України. Ми чекались на цей день, ми молилися за безпеку на цей день, тому що казали, що можливі провокації та удари, і вони були. Але, дякуючи Богу, ми дожили до цього дня за Його милості та благодаті. Ми можемо спілкуватись, Працювати, робити добро, допомагати один одному. 31 рік – це гарний вік, не 10 і не 20, а більше 30. Це нормальний, серйозний вік. Наша держава, наша країна може робити багато добра для себе та для сусідів і інших людей та країн. Ми маємо нормальні міжнародні зв'язки. Добре, що нам допомагають наші друзі з США та Канади та інших країн. Ви краще за мене знаєте. І я з цього гарного тихого місця знімаю вам маленьке відео, де гарно шумить вітер, де гарна трава виросла, вирісла після дощу. А вже ж хочеться нормального, гарного життя, як добрим людям. Хочеться поменше плакати від горя, або іноді плакати від щастя. Хочеться бути працьовитим, хочеться бути ефективним, та хочеться бути добрим. І дякувати Богу за кожен день свого життя та існування. Отож, друзі, 31-ра річниця Незалежності України. Кожен святкує по-різному, хто в себе дома, хто на вулиці. Я люблю знімати на природі, тому що вдома в мене різні речі, різні обставини, як у кожного українця. Отож, друзі, багато вам щастя, добра та гарних друзів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь мій канал, мої відео, підписуйтесь на канал. На все добре, з Богом!